Люди збираються біля меморіальної стели, загинули за волю України у парку Шевченка. Священники Української греко-католицької церкви та Православної церкви Україна відправляють панахиду. Після цього загиблих бійців вшанували хвилиною мовчання. Де кладуть квіти до пам'ятної дошки. Серед них – Галина Цимбаліста. Жінка каже, прийшла вшанувати пам'ять про сина – учасника російсько-української війни Михайла Цимбалістого, який загинув у 2019 році на Донбасі від кулі снайпера. Закінчив львівську академію, кафедру військової розвідки, і він ніколи не говорив про свою службу, так як батько теж кадровий офіцер, військовий, і він знав, що батько може щось зрозуміти, то він завжди ухилявся від розмови. А який він був, добрим він був для нас, сином, Як для кожної мами, найкраща дитина. Цьогоріч захід вперше провели біля меморіальної стели в парку Шевченка, розповіла співорганізаторка Світлана Козелко. Жінка каже, раніше бійців вшановували на Миколинецькому кладовищі. Цього разу за побажанням батьків збирався оргкомітет, ми вирішували, радилися, як би правильно, як би батьки хотіли, то сьогодні ми проводимо цей захід біля стели. Ви звернули увагу, що влада не говорила, зумисне, тому що ми хотіли помолитися, ми хотіли, щоб цей захід був такий камерний, родинний. Порушень громадського порядку та карантинних вимог під час заходу не було. Про це розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.